Tak co? Věřili jste mi to? Nebojte, telefony v naprostém pořádku, protože nejsme na moři, ale v Techmánii. A to díky triku zvaném klíčování. Klíčování, nebo také zelené plátno, je technika, s jejíž pomocí můžeme upravit nebo i vytvořit celé prostředí scény. Můžeme tak například přidat do pozadí hory vytvořit kolem herce neprostupnou džungli nebo na scénu přidat útočící roboty. I když by se mohlo zdát, že klíčování se objevilo ve filmu teprve nedávno, ve skutečnosti se jedná o techniku velmi starou. Poprvé byl tento trik využit již ve 30. letech minulého století, a to ve filmech Zloděj z Bagdádu a Letíme do ryha, které byly natočeny na filmový materiál. Toto první klíčování bylo založeno na složitém skládání několika filmových pásů různé barvy, čím se dosáhlo průsvitného pozadí. Tyto pásy pak byly přidány přes jiný filmový pás, který dělal zadní vrstvu neboli pozadí. Výsledkem pak byl například obří džin, přidaný do filmu Zloděj z Bagdádu, nebo tanečnice na letících letadlech ve snímku Letíme do Ria. Od dob prvního klíčování se ale mnohé změnilo. Většina filmů se dnes již netočí na filmový materiál, ale digitálně. A tak celý proces funguje trochu jinak. Zjednodušeně si dnešní klíčování můžeme představit následovně. Kamera každou vteřinu pořídí 24 snímků herce, který stojí na scéně. Pokud nějaký snímek obsahuje zelenou barvu, je tato zelená část ze snímku vystřihnuta a nahrazena odpovídající částí snímku jiného. Celý proces má přitom na starosti počítač, protože při 24 snímcích za vteřinu by i film trvající hodinu a půl obsahoval téměř 130 000 snímků. A to by se určitě nikomu ručně dělat nechtělo. Proce ale pro klíčování používá právě zelená a někdy modrá barva. První a nejdůležitější podmínkou je, aby barva plátna nebyla stejná jako barva objektu, který se nachází před plátnem. Plátno tak nemůže být například béžové, jinak by byl člověk z velké části neviditelný, stejně jako když si před zelené plátno vezme zelené oblečení. Zelená a modrá jsou tedy vhodné, protože se na kůži člověka nevyskytují. To, jestli zvolíme zelené anebo modré plátno, závisí pak už pouze na tom, jestli scéna, kterou chceme natáčet, je světla nebo tmavá. Pro světlé scény se více hodí plátno zelené, které je světlejší. Naopak pro tmavší scény je vhodnější využít plátno modré. Pokud bychom točili tmavou scénu na zeleném plátně, byl by obrys herce nepřirozeně světlý, protože světlo odražené od zeleného plátna by jej zezadu ozařovalo. Naopak u světlé scény na modrém pozadí by byl obrys herce nepřirozeně tmavý. No to je paráda. Hm. Škoda, že to není doopravdy. No co? Na fotce to nikdo nepozná.